بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معكم ومحدثكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية آآ كنت آآ أيام الماضية غير متواجد على الأنترنت نظرا لسفرياتي خارج مدينة الأسكندرية حيث توجهت إلى الأهرامات وقمت باكتشاف أسري مذهل عن مخبأ العمال والأدوات التي كانت تستخدم في بناء الهرم وحل اللغز الذي دار في عقول وحير عقول العلماء في العالم أجمع، حيث لم تتفق نظرية مع الأخرى، لكن بفضل من الله توصلنا إلى فضل الأختام التسعة الموجودة في الأهرامات وعرفنا موقع هذه الأختام. بفضل من ربنا سبحانه وتعالى وهذه الأختام عبارة عن رصد وأرصاد عن مدخل الأهرامات فالأهرامات الثلاثة كلها متصلة ببعضها البعض لكن لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى اكتشاف هذا الاكتشاف المذهل الذي نذيعه الان فمن كثر فرحتي فلن استطيع الكلام ولن استطيع ان احدثكم عما وصلت اليه من هذه المعلومات المهمه التي تهم العالم اجمع فخصوصا الأهرامات فهي لغز من الألغاز التي لم يتم فكها حتى الآن لكن إن شاء الله لو وجدنا أي تعاون من البعثات الأسرية أو من المهتمين بالأثار في التعاون معي وأن يأخذوا كلامي على محمل الجد فطبعا أنا أستطيع أن أوصلهم إلى أسرار الهرم الأكبر والأوسط والأصغر إن شاء الله ونفهم كل شيء وكل ما كانوا يستعملونه الفرعنة في بناء هذه الأهرامات ولماذا بنيت هذه الأهرامات وكل شيء إن شاء الله سوف نعرفه قريبا في حال وجود أي تعاون أو ننتظر عندما يأتي المهدي المنتظر فطبعا هو الذي سوف يدخل الاهرامات من ابوابها باذن الله وعندنا احداث سوف تحدث قبل مجيء المهدي المنتظر كما قلت لكم في السابق ربما يكون اغتيال الرئيس المصري او وفاته في شهر رمضان القادم 22 العشرين اتنين وعشرين ان شاء الله يعني كمان اربع شهور او انهيار السد العالي كمان عامين فايهما اقرب ورأيتموه اخذ مأخذ الجد عندها قوموا بالاتصال بي انما قبل ذلك فلن يهتم احد بهذا الكلام الذي اقوله الان نظرا لإنتشار الأكاذيب على النت وخلافه فسوف يعتبروني يعني بتكلم أي كلام وخلاص لكن لما يشوفوا إن كلامي فعلا تحقق فيه حاجات بجد ساعتها هيصدقوا وهيتواصلوا معايا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية الباحث الجغرافي ومتوقع علامات الساعة الكبرى ومواقعها الجغرافية التي سوف تحدث في مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته